V minulém díle jsme se zabývali tím, co je to mechanické vlnění a jaké druhy vlnění známe. Dnes nás budou zajímat pojmy, které s vlněním souvisí. Jakou jsou frekvence a perioda. A málem bych zapomněl, také nás bude zajímat, co se stane, když se vlna odrazí od nějaké překážky. Nejdříve si vysvětlíme, co je to frekvence. Frekvence udává, kolikrát se daný jev opakuje za jednu sekundu. Jednotkou, ve které vyjadřujeme frekvenci, je herc. Jeden herc je tedy jeden jev, který se odehraje za jednu sekundu. Pokud bychom tedy například pákou tohoto vlnostroje zakmitali velmi rychle, řekněme 10krát za sekundu, bude tento pohyb mít frekvenci 10 herců. Jako další příklad si můžeme uvést psaní na klávesnici. Pokud jste velmi rychlí a budete schopni vykonat pět úhozů za sekundu, vaše frekvence psaní bude 5 herců. Jedno je jisté, já tímhle tempem rozhodně psát nedokážu. Dalším podstatným pojmem je perioda. Ta udává dobu trvání jednoho opakování periodického děje. Pokud vezmeme stejný příklad jako u frekvence a zakmitáme vlnostrojem desetkrát za sekundu, perioda jednoho kmitu bude 1 desetina sekundy. Pokud na klávesnici vykonám 5 úhozů za sekundu. Bude perioda jednoho úhozu 2 desetiny sekundy. Vlnostroji můžeme využít i k ukázce dalšího jevu vlnění. Vlnění je šíření kmitavého pohybu do okolí a na vlnostroji si můžeme ukázat, co se stane, když se vyslaná vlna odrazí od nějaké překážky. Zjistíme, že vlna, která se odráží, se chová jinak, když je vrchní příčka vlnostroje nebo provazu volná, než když je pevná. Pokud je konec volný, odrazí se vyslaná vlna se stejnou fází. Pokud je ovšem konec pevně uchycený, vlna se odrazí s fází opačnou. Na tomto příkladu vidíme, že vlnění se chová různě při odlišných podmínkách. Pokud bychom pohybovali pákou stále, vzniklo by na vlnostroji stojaté vlnění. To vzniká, když se postupující vlna setká s tou odraženou. Ale o tom si více povíme v některém z následujících dílů naší série.